Дякую вам за запитання. Так, звичайно, навчаю завжди. І записатися на онлайн-навчання можна і на індивідуальне, і на групове. Групу я на рік збираю, починаючи з вересня. Онлайн-навчання також у мене доступно завжди. Ковід показав, що воно рівно ефективне з офлайн-навчанням, валюванні. Навіть деякі прикольні спецефекти у ньому є, я потім розповім. ті ну, коротко відповіла, а всі подробиці ви знайдете у мене на сайті за посиланням в профілі. Так що чекаю вас у гості.